anak bocah, bocah kecil. Kelak kelak. Satu. <laughs> dua Tiga Ayo Ayo. Oh. Satu <laughs> Dua Tiga tapi Jemping aduh. <laughs> <laughs> anak nah, kecil main mau, ayo ya. gua pak oh, oh beli yuk anak mah nyarahan -nya ah, ya. di tuh ada keun ba loba ayo de ay aduh ay kabar video atu satu dua tiga ayo <laughs> deh deh uh. deh de Ha. Oh. Anak. Ah, Satu. Dua. Tiga. 10, 10, 10, 10, 10. Ha. 10, 10. Bari tu gua pakna bari Ayo, parahu anjing apa? Kenalan anak. Tak adapt lingkungan. Ayah, orang, becet, orang bendung, be. eh. Orang bendung itu jangan alir angin, kulahan, ngajak. Nampak itu arkeisukan. Mulai. Betul. Jadi dia, lah dia tap, lah oh. dia kupak naik dia. Anak kecil kupak. Tu, tu lah oh. dia. Tu, air cairan tu banyak. Oh, oh, itu cahit tu, benung-benung tu. Oh. <laughs> Aduh, nabedakin oh, tu. Oh, padulah itu. Oh. <laughs> Aduh. Apa yang om. Gupak na pinah, gupak na pinah, pinah, aduh.